No voisin sanoa, että aika fantastinen sienivuosi on ollut, ja, ja tietysti jatkuu edelleensäkin. Monet sienet, jotka eivät tavallisesti tule niin kaikki kerralla, niin ovat nyt sitten ilmaantuneet pitkin syksyä. Ehkä haperot jäi pikkasen vajaiksi sillä, niitä oli vähemmän, mutta muita sieniä todella paljon, ja kausi jatkuu vielä. Metsästä löytyy nyt sitten suppilavahyroa, mutta tietysti voisi suositella, että suppilavahyron sijasta Opettelisi vaikkapa nyt kuusilahokan tai varsin eksottisen tällaisen uutuuden kuin sikurirousku, jota todella kannattaa kokeilla sekä, sekä ihan syöntimielessä, mutta myöskin pikkelöitynä.